Avaa iMovie-ohjelma. Valitse Luo projekti ja Elokuva. Napauta alapalkissa kohtaa Luo elokuva. Elokuvassa käytettävät videoklipit valitaan mediaikkunassa. Näet klipin esikatselun vasemmassa ruudussa. Rajaa klipit karkeasti oikeaan mittaan. Lisää rajattu klippi aikajanalle plus-painikkeella. Hieno klippiin rajakohtia napauttamalla klippien välissä näkyvää siirtymäpainiketta ja keltaista nuolipainiketta. Siirrä keltaisesta kahvasta ylemmän klipin lopetuskohtaa ja alemman klipin aloituskohtaa.